السلام علیکم ویلکم ہو گیا جی چینل میں شیک سائنس اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا کمنٹ کیا تو سب چیزیں سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ہم بتائیں گے جی کینوا پر کس طرح آپ اس کو استعمال کر کے یوٹیوب بینر یوٹیوب تھم نیل فیس بک اسٹوری فیس بک پوسٹ اور وغیرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے آج ہم کینوا کورس کا آغاز کر رہے ہیں تو مکمل آپ کو کینوا سکھائیں گے کہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ سکرین کی طرف کیونکہ میرے پاس کینوا پہلے سے ہی انسٹالڈ ہے تو آپ نے گوگل پلے یا مائکروسافٹ آفس سے آپ نے کینوا انسٹال کر لینا ہے اور سائن اپ کر کے لاگ ان کر کے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ آپ کے سامنے جی کینوا اوپن ہو گیا ہم کوئی بھی اس میں سے لے لیتے ہیں جی جیسا کہ اسپوز پوسٹر لے لیتے ہیں یہ جی اب ہم آج آپ کو بتائیں گے اس پہ ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں چلو جی یہ ٹیمپلیٹس آ گئے یہ وہ اپلوڈس آ گیا یہ ٹیکسٹ آ گیا اور بہت سے آپشن ہیں پروجیکٹس ٹائل وغیرہ کوئی بھی ہم نے پوسٹر یہاں سے سلیکٹ کیا جیسا کہ یہ ہم نے پوسٹر کیا اب یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ ڈیلیٹ ہو گیا جی اب یہاں سے ہم اپنے جو جو بھی ہم نے لکھنا ہے اس پہ ٹیکسٹ ٹیکس ڈال دیں تو ایڈ اے ٹیکسٹ بکس پہ کلک کریں گے یہ جی ہمارا یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ ہو گیا مثلا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی چھ جی یہ لکھ لیا ہم اس کو تھوڑا بڑا کریں گے فونٹ کو یہاں سے ہم فون کو بڑا کریں گے جی جتنا بھی آپ بڑا کرنا چاہیں میں سپوز ایک سو بیس پہ اس کو بڑا یہ جی اس کو ہم یہاں سے سمپلی ایڈ کر لیا ہے یہاں پہ آپ کو شیئر کا آ رہا ہوگا تو یہاں سے ہم سمپل ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس سیف ہو جائے گا تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور مزید ہم اس پہ کام کریں گے یہ آ میں نے آپ کو سمپل بتایا کہ اپنا ٹیکسٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں مزید ہم آج دہاں آگے اس کو لے کے بڑھیں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا لائک کیجیے گا کمنٹ کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے